A szegény lány és a kórházi fertőzés. Volt egyszer egy szegény ember, és annak egy világszép jánya. Egy napon a jány nagyon beteg lett, bevitték hát az ispotába, jöttek hét próbás javasasszonyok orvosdoktorok, de csak nem találta egyik sem mi baja a lánynak. Még nem, azt mondta az egyik füves ember, hogy. A jány bizony kórházi fertőzést kapott. Multirezisztens kórokozó támadta meg, ami ellen nincs orvosság, nem véd meg semmi tudomány. A lány pedig egyre csak fogyott, fogyatkozott, míg egy nap meg nem halt. Bizony neki búsult a szegényem. Hát, gyógyítanak vagy ragáltoztanak osztanak abban az ispotályban. Kifelelős a jányom haláláért, és kiszolgáltat nekem igazságot Egyére élekem egy halálom, a felelőst megtalálom. Elment hát az ispotály vezetőjéhez, de az egyre csak azt hajtogatta, ők bíz mindent szabályosan csinálnak, meg hát szegények, mint a templom egere. Nincs pénz, nincsenek ápolók, gyógyítók. Hogy is lehetett volna így megmenteni a szegény ember világszép jányát? Fölment hát a szegény ember bíró uramhoz. Azt mondja neki. Bíró uram, életem halálom kezedbe ajánlom. Kiderítenéd-e? Miért halt meg a jányom? Kiderítem bizén, de elég bizonyítsd be, hogy a kórházban fertőződött meg a te jányod. Hát, hol ez írás erről? Az ispotályban elmondták, mi a jányom jája, de le nem írná azt senki. Azt mondja erre a bíró. Hát, a szakértő majd megmondja, hogy tényleg az ispotályban fertőződött én meg a De ahhoz ide adnám minden jószágod, mert a szakértő bizony tenger vagyonért dolgozik, s az ügyvédre is egy véka aranyat, mert elmúlik három tél is, amíg ítéletet hozok. Neki búsult a szegény ember. Honnan szedjen hát ő ilyen rengeteg kincset? Ahogy így búsul, szomorodik, eszébe ötlik, hogy hát az ANTS. Azt ígéri, ők kivizsgálnak minden panaszt. Nosza, szalad is fel hozzájuk, de uram fia, mit látnak szemei? Az ants már csak a hűlt helye, mert azt négy felé szaggatta már a tűzokármosár. Neki gyűrközik hát a szegény ember, és Ákom Bákom nagybetűkkel panaszt ír az országos tisztifőorvosnak. főorvosnak. Többiről, hegyire megírja, hogy mint eset leányával. És viszi, viszi hozzá. Azt mondja neki az országos tisztifőorvos. főorvos. Hmm. Ide a panaszoddal, te szegény ember. És aztán. Fel hát is út, le is út. Menjen csak kent, haza a falójába, s várjon türelemmel. Egy hónap múlva küldjük az írást. Telt múlt az idő, az csak ugyan megérkezik a papír a tiszti főorvostól. De hát bizony. Nem derült ki hibázott a kórház. Nem köteleztek senkit változtatásra, nem lett meg a felelős sem. Bocsánatot sem kért senki senkitől. Annyi következménye sem lett az esetnek, mint egy bolha csípésnek. Kihez, mihez forduljon hát a szegény ember? Hova folyamodjon? Hát, egy hivatal sem kényszerítheti változásra a kihágást elkövető isputályokat. Bőzöny, nincs ilyen. A sárkány azokat már 2010-ben széjjel tépte, és le is nyerte keresztben. Egyszerre a szegény ember hallja, hogy az dobolják. Aki kórházi fertőzés áldozata lett, írjon a tasz -nak. Ha nem külön-külön küldjük a panaszokat, talán bizony csak megvizsgálják, mi lehet az oka a sok korságnak. Csak kapja magát egyszer az állam, és összetesz elég pénzt, szerez tudós koponyákat, s haditervet kovácsol a sok ragály legyőzésére. A szegény ember fogta magát, elküldte panaszát, azt a TASZ közérdekű bejelentésé alakította, és hús, szárnyán el is küldte, hogy jól kivizsgálják. Csak hamar küldte bejelentését a falu apraja nagyja. Mindenkinek volt egy esete, s a TASZ bejelentette őket egytől egyig. Addig-addig küldték a panaszokat, míg csak elérték, hogy a nagyhasú állam felkerekedett, és végre komolyan tett a fertőzések ellen. Aki nem hiszi, járjon utána, és küldje el panaszát maga is. Itt a vége.